ظاہر میں ہوتا ہے اصل جمال اصل بیوٹی اصل ایکچولائزیشن ظاہر میں ہوتی ہے اس لیے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو فزیکلی ہینڈسم اور بیوٹیفل بنانے کا نام ہی فزیکل ٹریڈ کو اپٹیمائز کرنے کا نام ہی پرپس آف لائف رکھا ہوا بعض لوگ اپنے آپ کو ایک کاغذ کے پیپر کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے ایکچولا کراتے ہیں جس کا نام ڈگری ہے بعض لوگ ایک برادری کے ساتھ جڑے ہوئے اور وہی وہ ان کی ایکچولائزیشن پوائنٹ ہے وہ برادری ڈیفائن کرتی ہے اس کی سکس اور اس کے لوس کے کرائٹیریاز اور اس بعض کے نزدیک کتنے لوگوں کی ہار جو ہے وہ روز ہوگی وہ وہ اپنے آپ سے ملے نہیں ہے تو جو اپنے من میں ڈوب کے سوراگے زندگی نہیں پا سکا وہ اپنا نہیں بن سکا وہ غیروں کا کیا بنے گا دا ون کوڈ انٹ دا گریٹ ٹو لیڈ اناؤ کین یو ٹاک اباؤٹ لیڈنگ دا ولڈ کیونکہ وہ بلین ڈالر سلطنت جو انسان بناتا ہے وہ انفلوئنس اور جو امپیکٹ بناتا ہے دنیا کے اندر کلر کل مسونتی کہتے وسلم نے فرمایا ایوری مین از اگ اینڈ ایوری مین از کو ریام اگر تیری زندگی کی سلطنت جوہر سے شروع ہوتی ہے اور جوہر میں ہی مر جاتی ہے اور تیری زندگی کا کلیجہ اور جگر اور ایکسپینڈڈ برزن صرف وہ چار لڑکوں سے لے کے اور وہ چار لڑکیوں کے ساتھ اللہ اپنے زندگی وہ ہوتی ہے جو مشرق اور مغرب کے کو ختم کرتی ہے سینس آف بلونگنگ برباد کرتی ہے انسان کی انسان اتنا بڑا ہو جاتا ہے اپنی زندگی کے اندر سانے سے ہٹ کے دوسری مخلوق ہوتی ہے اس کے انفلوئنس سے فائدہ اٹھانے کے لیکن اس لیول تک پہنچنے کے لیے جہاں تیرا ایک ایک لفظ سمندر ہو اور تیری آواز میں وہ آگ ہو تیری بات میں وہ دم ہو اور تیرے کلیجے میں وہ درد ہو بیٹا اور تیری نظروں کے اندر وہ شفقت اور رحمت وہ لیول ہو لوگوں کے لیے کہ صرف کچھ گھنٹے نہیں کچھ منٹ لگے قوم کو یہ ایکسپٹ کرنے کے لیے کہ ایسے لوگ بیٹھری سسٹم میں جو کٹ جائیں گے مر جائیں گے لیکن قوم کا سانچا نیچے نہیں آنے دیں گے وہاں تک پہنچنے کے لیے فور یو ایز اے ہسبینڈ ایز اے وائف As an entrepreneur, as an engineer, as a scientist, as an artist, as a designer, as a chef, as a cook, as a human being سب سے مشکل سفر پہلے طے کرنا ہوگا وہ ہے میٹنگ دا ریئل یو اپنے آپ سے ملنا ہر بندے میں اتنا دم اور گردہ نہیں ہوتا کہ وہ جنگ لڑکے پہنچے کسی جگہ تک تو آج اپنے آپ کو اگر تم تلاش نہیں کرو گے آج اگر تم اپنے انڈر کے ڈیپر ان سائٹس کو بلڈ نہیں کرو گے تو لائف از گوئگ ٹو بی سو ہارڈ بیٹا لائف از گوئگ ٹو بی سو ہارڈ فور یو انسان گر جائے گا اس میں سے اور جب تو ٹوٹے گا نا تو اگر آج تو نے اپنی پرسیپشنل ایکسرسائز اور مسل بلڈنگ نہیں کی بھی ڈپریشن اور سیسائڈ کے علاوہ لائف میں کچھ نہیں بچے گا کیونکہ یہ زندگی بڑی سخت ہے اللہ کہتا ہے انا کا ربی کا ملاقی اللہ سے خود کہتا ہے میں جانتا ہوں زندگی بڑی سخت ہے اس کے اندر فزیکل مسل سے زیادہ تجھے کلیجہ چاہیے بیٹا پرسیپشنز اور جذبات کے بیچ کا کنٹرولنگ آڈر چاہیے ہوپ فیئر اینگر لو ہیٹ ان کا بیلنس چاہیے ان کی مسل مینیا اس کی مسل مینیا چاہیے آپ کو اندر اور آپ کو اصول چاہیے ضابطے چاہیے قائدے چاہیے پرنسپل چاہیے زندگی گزارنے کے لائف لائک دیٹ ورنہ میں کہہ رہا ہوں ان لڑکوں سے یہاں پر ان بچوں سے یہاں پر جس دن یہ پیر ہلیں گے نا آپ نہیں سنبھال سکیں گے جب دوست ساتھ چھوڑے گا آپ کا جب آپ کا آئیڈیا سیل نہیں ہوگا جب آپ کو جاب نہیں مل رہی ہوں گی جب بیویاں آپ کا کہنا نہیں مان رہی ہوگی اور ہسبینڈ آپ کے ظلم ستم کر رہے ہوں گے جب خاندان اور برادریاں ہماری اس کنٹری کے اندر انسان کے پوٹینشل کو لمٹ کر رہے ہوں گے جب انسان جانتا ہوگا کہ حق اور سچ کیا ہے لیکن ہمت نہیں ہوگی آگے کرنے کیونکہ اتنی قوم کو کیسے منہ دے جا کے ہر انسان اس دنیا میں ایک سے گزر رہا ہے بٹ right اپ کنڈیشن ہو چکے ہوں گے اپنے گھر کے ماحول سے تو کسی کے اندر ہوپ بہت زیادہ ڈیوسٹیڈ لیول پر ہوگی کسی کا خوف بہت ہوگا کسی میں کمپلیکس بہت ہوگا کسی میں غصے کا ایلیمنٹ کنٹرول یا اس کا بیلنس بھی ہوگا یہ سارے کمپلیکس اور لوپ ہوجی نے چھ سات بڑی پرسنالٹیاں اپنا گے ایک, ایک مسخرا ہوگا اس کے لیے ہر جگہ کٹ لگانا ہی میٹنگ ملیں گے نا مستنگ کرے گا بات نہیں لگائے گا اس کی روح کو شانتی لگاتا ہے نا اندر بھی اس کا مطلب کچا